بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلى أعزائي متابعين قناة مصر أمل مصر إن شاء الله هيكون قناة هي نقطة تجمعنا كلنا حتي نعبر عن رأينا وعن همومنا وعن مشاكلنا خصوصا اقتراب ظهور المهدي المنتظر وله علامتين العلامة الأولى وهي ظهور الملكة كيلوباترا وهي علامة الخير والبركة والسلام وكل شيء حلو والعلامة الأخرى إن لم نفعل شيئا سوف يأتي انهيار السد العالي علينا أولا فعلشان كده إحنا نجمع نفسينا في هذه القناة كلما زاد العدد كلما زاد الثقل وزننا أمام الناس وأمام العالم لكي نظهر الحق والحقيقة أمام العالم كله بخروج الملكة باترا في موقعها المعلوم لدينا الآن في كيلو سبعين مدينة الحمام الأمر بسيط للغاية لا يحتاج إلى عناء ولا هنطلع الأمر ولا هنعمل صواريخ لأن ده المكان على الأرض وموجود وكل شيء تمام كل اللي احنا عايزينه هو الدعاية للموضوع ده عشان نقدر نحفر ونطلع الملكة كرباطرة اللي هو هيجي عليها المهدي المنتظر او السيد المسيح ايا من كان هو آخر خلفاء في العالم هيبقى اللي هو الخليفة الموعود والمنتظر او الامام فكل دولة تسميه واحدة او ملك اليهود المخلص فكل دولة تسميه واحدة وان شاء الله هيجي بهذه الطريقة سواء بقى انتظرنا انهيار السد العالي الاول وطبعا ده هيحصل مصائب كتيرة لينا واحنا مش عايزين المصائب دي والطريق الاكثر والمختصر هو خروج دبث الارض الملك كليوباترا فنرجو منكم جميعا ان تدعو اصدقائكم وجيرانكم وكل من تعرفوه الى هذه القناة لتكون نقطة تجمع امنة لينا كلنا لنطالب بإخراج الملكة كيلوباترا فنرجو منكم الاشتراك فقط في القناة ولا شيء آخر غير ذلك كلما زاد عدد المشتركين كلما زاد فرصتنا في النجاة وأقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم كان معكم أمل حسني متنبئ بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر تليفون زيرو اتناشر تمانية وشكرا علي حسن استماعكم ننتظر منكم الرد والتعليقات ان شاء الله والسلام عليكم وشكرا علي حسن المتابعة والاستماع لي